في كاريزما ابوس اتكلم على طبيعتي ولا اوفر دوز دول ولا دول معدش فيهم الصحة دوز شوفلي مطرح على ما سيبك مولا مو صفحة تانية يا ولاد الثانيه يا ولاد مارح دعر فيه في الطبخ غير لزانية الا ايه لسة عندي ولسه بعدي على <تصفيق>